وہ دعا جو کبھی رد نہیں ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََََََََََََََََ وسلم کا فرمان ہے مچھلی والے حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پيٹ میں یہ دعا کی تھی اللہ اللہ انتا سبحانہ كا اننی گنت ظالم تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں یقینا میں ہی ظالم ہوں جب کوئی شخص کسی چیز کے بارے میں اس طرح دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو بت پرستی سے روکا اور حق کی طرف بلایا لیکن وہ ماننے سے انکاری ہوئے روز بروز ان کا اناد اور دشمنی بڑھتا گیا آخر کار آپ نے بد فرمائی اور قوم کی حرکات سے خفا ہو کر غصے میں بھپرے ہوئے شہر سے باہر نکل گئے حکم الہی کا انتظار نہ کیا اور وعدہ کر گئے کہ تین دن کے بعد ان پر عذاب آئے گا ان کے نکل جانے کے بعد قوم کو یقین ہوا کہ نبی کی بد دعا خالی نہیں جائے گی کچھ آثار بھی عذاب کے دیکھے ہوں گے گھبرا کر سب لوگ بچوں اور جانوروں سمیت باہر جنگل میں چل پڑے ماؤں کو بچوں سے جدا کر دیا میدان میں پہنچ کر سب نے رونا چلانا شروع کر دیا بوتوں کو توڑ ڈالا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاط کا عہد باندھا اور حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے کہ ملیں تو ان کے ارشاد پر کاربند ہوں حق تعالیٰ نے آنے والا عذاب ان پر سے اٹھا لیا جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بھلا کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایسے وقت پر ایمان لے آتی کہ اس کا ایمان اسے فائدہ پہنچا سکتا البتہ صرف یونس علیہ السلام کی قوم کے لوگ ایسے تھے جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے دنیاوی زندگی میں رسوائی کا عذاب ان سے اٹھا لیا اور ان کو ایک مدت تک زندگی کا لطف اٹھانے دیا سورہ یونس ادھر حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مچھلی نے ساحل پر اگل دیا اور ان کی قوم کو بھی غم اور مصیبت سے نجات دی اس طرح سب مومنین کے ساتھ <سجل> یہی معاملہ کرتا ہے جب کہ صد و اخلاص کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو کر اس سے دعا مانگی جائے ایک اور روایت میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََ نے فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں کی جانے والی دعا ایسی ہے کہ کوئی مسلمان اسے پڑھ کر دعا کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی دعا قبول فرماتے ہیں